Elena Udrea a povestit când i-a dat seama ce va fi arestat de Laura Codruța ce s-a întâmplat la o petrecere dat de Traian Besescu. Elena Udrea a povestit cu când i-a dat seama ce urmează să fie arestat la cererea Laurei Codruța Ion Cristo -o a relatat o dezvăluire pe care i-a făcut-o Udrea. Totul s-a întâmplat la o petrecere, de ziua lui Besescu, la Sinaia. Elena Udrea mi-a povestit cum i-a dat seama ce o să fie arestat de covesi. Mi-a spus ce era, la Sinaia, la petrecere a dat de Traian Besescu de ziua lui. Ea era la masa nu? Povestii Coldea erau la masa 16. Când s-a dus la baie, a trecut pe lângă masa lor. i-a aruncat o privire. I-a zis, asta o să mea aresteze când nu o să mai fie Traian Besescu la putere. Elena Udrea poate să i arunce în aer. E foarte multe, mai multe decât Sebastian Ghi. El a stat lângă Coldea, dar Udrea a stat lângă Besescu, pe lângă toi, a spus Ion Cristoiu la Antena 3.